بالتخرج منه قدك وزيك يا الامير، التهاني ترددت والفرح عم البلد، تاجك الزاهي تألق على سن النوير، والكفو ابن الكفو لا مثيله بالجهد، يا عبد العزيز كنت بالهمة جدير، الشهادة في الشهاده في دينك وانجازك شهد الف مبروك التخرج يا عبد العزيز كل بونا نفتخر بك ونفرح يا بعد من امريكا قد تخرجتي الوجه السفير والتهاني والتباريك بلا حصر وعدد الشهم مبروك مساعد له الجاه القدير محزمك عند الهي محسمك عند الهقاوي ودرعك والسند وامك اللي تفتخر بك وتتباهى كتاب ساكت حروف القوافي ووفت بالوعد واخوانك هل الطيب والعس والجود الوفير افتخر واطنخ بالاخواني يا وجه السعد الوفي عبد المجيد راعي الاسم الشهير في نجاحك يرفع الراس ولا مثل احد، هذا عبد الرحمن القرن يجعله ذخير، من نخاع عند المعاسير يبشر بالمدد، والله ان شعري يحتار في ضل تعبير، في نجاحك زغرتت والورود بلا عدد، والغلانده تراها من الفرحه تطير، اشعلت كل المباخر بفرحك والسعد. اشغلت كل المباخر بطرحك والساعد والحلا والزينة افنان اللي الليلة غير تختلف عن الحلا أبغى الله وتنفرد جعل فالك في التوافيق وتحصيلك وفير والصلاة على النبي عد مرعد رعد جعل فالك في التوافيق وتحصيلك وفير والصلاة على النبي